Міняються часи, події, люди, летять руки, переплітаються життя, Але завжди будуть співати оди професії, що слід лишає, ніби вишиття. Викладачі, ви вірні слуги Бога, створив він вас, щоб світ не знав лихого. Він наділив вас мудрістю, терпінням. Щоб досвід передать прийдешнім поколінням. Свою місію несете з Гідно науку та освіту ви рухаєте плідно. ваше серця наповнені любов'ю та добром, Що промінь знань проник і став міцним ядром. Ваше покликання – це сенс цього життя, ви думаєте не про себе, а про майбуття. Вам ваша праця, як ковток води, щоб згодом з посмішкою пожинати плоди. Дякую за відзивчивість і доброту моїх учнів, які, яким не байдуже становище інших людей. В даному випадку я хочу сказати, що я задоволений вихованням моїх дітей. В них доброта переважає над іншими почуттями. Добре. Ми вас дуже-дуже-дуже любимо, Валерій Васильович. От усіх наших однокласників, учнів, які, яких ви навчали. Здоров'я, щастя і мирного неба. Ми вас дуже-дуже любимо. Дякуємо вам за все. Ми вдячні вам, поважні освітяни. Ви наша гордість, наша славна шана. Ми вам вклоняємось низенько до землі. Здоров'я і наснаї на довгі вам роки.